El cel d'avui s'estén amb una freda glòria de puresa imblegable, res d'estorba o consola. L'atmosfera és un mar, un avatar de mar, i els éssers i les coses s'arrapen al seu fons gràvids davall la llum d'aquesta il·limitada transparència impassible. Només si els ulls sostenen la pesantor de l'aire, sabem que el món és un, mentre mirem amunt cap a la superfície.